A házi orvosom gyakorlatilag lekurvázott. A műtét után elkülönítettek, az neműmet is kidobták. Csak műanyag, poharat és tányért kaptam. Látványosan felhúzták a kesztyűt, miközben dolgoztak. Más betegeknél nem használtak kesztyűt. Hatalmas pirosbetűs hívjelzés a korlapon, amit csak az nem olvas el, aki nem akar. A korlapomra feljegyezték, hogy hívbeteg, majd a fülészeten ezt látva nagy kézmosásba kezdtek. Örülnék, ha nem kellene azon stresszelnem, hogy megkülönböztetnek vagy megaláznak a hív státuszom miatt, ha orvoshoz kell mennem.